Morjes ja hyvää juhannuksen jälkeistä sunnuntaita kaikille. Toivottavasti ei on ole liian paha olo nyt aamulla. Semmostakin kuulemma juhannuksena saattaa sattua. No itsellä ei ole paha olo, koska on koko juhannuksen ollut ihan selvin päin, koska on töissä nytten. Ää, Juhannuksen aikana ja itse asiassa on tuonne keskiviikkoon asti pois lukien maanantain. Eli se maanantai on vapaa päivä ja muutto on nyt tässä videon aiheena ja sehän lähestyy kovaa vauhtia, koska torstaina kello kuusi aamulla pitää lähteä junalla kohti Espoota ja hakemaan avaimet ja niin poispäin. Tässä tuota, kuvasin jo kertaalleen tämä video ja pyörittelin vähän tässä kämpässä tuota puhelinta näyttäkseni, että minkälaista kaaosta täällä nyt on, kun on pahvilaatikoita ja lihalaatikoita ja kestokasseja ja pyykkejä ja kaikkea mahdollista niin pakattuna jo valmiiksi ja pakkoki on pakata koska muutto on lähellä ja ei tosiaan tätä vapaa aikaa nyt tässä ole, niin hyvissä ajoin laittaa jo. Ja tavaraha on paljon, että tuossa käytiin biltemasta kymmenen kappaletta noita pahvilaatikoita, siis noiden olemassa olevien lihalaatikoiden lisäksi, mutta ei ne vieläkään riitä mihinkään, että joutuu vielä Yhden reissun tekemään siellä ja hakee lisää laatikoita. Joensuussa on vähän sille ikävästi nämä asiat autottomalle ihmiselle, että keskusta-alueelta esimerkiksi näitä muuttolaatikoita ei saa yhtään mistään. Että se on pakko sitten jotenkin hankkiutua tonne useamman kilometrin päähän, missä on nuo hypermarketit ja rissmat ja toukmanit ja ynnä muut piltemät, niin sinne pitää lähteä ja sitten omaa hommansa isoja tavaroita kyllä julkisilla, niin tuota raahata. Semmoista se on. Tuota, nyt joisuu sitten jää taakse. Asuin täällä ensinnäkin. 2013-2014, niin vajaa vuoden verran ja nyt olen asunut 17 vuoden syksystä yhtäjaksoisesti, eli vajaa viisi vuotta. Ja tosiaan opiskelujen takiahan tänne muutin. Ja silloin oli muutenkin semmoinen ää, mm -hmm. mieliala, että halusin niin kuin sieltä Etelä-Suomesta vähän lähemmäs niitä juuriaan, niin sanotusti kotimaakuntaan. Mutta nyt sitten on taas ihan, ihan tullut eri aatoksiin. Itse asiassa jo noin vuosi sitten tiesin, että, että tota, haluan kyllä täältä poismuuttaa Etelä-Suomeen. Ja ää, Tietysti työkuviot on se varmasti suurin syy siihen, että kun tuossa tuli huomattua, että Kelan virkailijan tai työkkärin virkailijan tai verotoimiston virkailijan hommat niin ei ole todellakaan minua varten luotu, niin sitten kun nämä pois sulkee ja päätin, että haluan tehdä turvallisuusalan töitä, niin niissä ei kyllä tarjontaa kovin paljon ole täällä seudulla, että olen tosi tyytyväinen ollut nytten, että sain tuon myymälävartijahomman ja on niin työkaverit on tosi mukavia olleet ja olen viihtynyt siinä tämän ajan, mutta Kuitenkin niin on, on silleen katse eteenpäin, että ehkä kuitenkaan en myymälää vartia hommaa halua tehdä ää, vuositolkulla, niin se on sitten vähän pakko tehdä sellainen päätös, että lähtee sinne Etelä-Suomeen, koska täällä niitä muita paikkoja ei, ei kyllä oikein ottaa tarjolla, että ne harvat mitä on, niin ne on täytetty kyllä. Äh, ihan kiva kaupunkihan tämä Joensuu on, että silleen kyllä voin ihan suositella, jos joku miettii muuttamista, niin äh, semmoinen ihan kivan kokoinen kylä, että ei ole mikään ihan tuppukylä, kuitenkin maakunnan keskuspaikka ja näin, mutta on sitten hyvin hyvin lähellä on tuo järvet ja metsät ja luonto ja kaikki, niin ihan miellyttävää paikka asua, ei siinä mitään. Mutta sitten on myös se, että itse tykkään, että on, on vähän sitä elämää ja hulinaa, niin esimerkiksi kaikki niin isot urheilutapahtumat ja tämmöiset, niin nehän tuppaa olemaan tuolla Helsingin suunnalla, niin se on ihan kiva, että sitten voi semmoisiinkin lähteä jopa vähän silleen ekstemporeilla lyhyellä varoitusajalla. Se on ihan plussaa. Tietysti minulle tämä nyt ei ole niin valtavaa muutos, koska on paljon kokemusta siitä pääkaupunkiseudusta, siellä asumisesta, työskentelystä. Mutta puolisollehan se on, kun hän, ei, hän on koko ikänsä asunut täällä, täällä seudulla Pohjois-Karjalassa, niin siinä on paljon opettelemista ihan lähtien siitä, että miten siellä julkisilla pääsee kulkemaan ja muutenkin siihen vähän hektisempään elämään on niin sanotusti tottumista, mutta en usko, että siitä, mitä ongelmaa tulee, varmasti hänkin viihtyy siellä, on siihen ihan luottavainen. Mutta muuttaminen on Perseestä ja etenkin kun puhutaan tämmöisestä, jossa välimatka on valtavan paljon, niin... Ei, ei kyllä helpolla pääse, on monta asiaa huolehtittavana ja se pakkaaminen ja siivoaminen, niin se tuntuu olevan loputonta. Ja tossa Männäviikolla laskeskelin, että kuinka paljon niitä muuttoja oikein on tullut tehtyä ja sain tulokseksi, että 14 muuttoa aikuisiällä, joka on kyllä aika paljon. Se on niin kun keskiväärin on asunut pikkusen yli vuoden yhdessä kämpässä. Ja no, si tähän nyt ei ole ehkä mitään erityisempää syytä. Että en oo saanut päätöjä kämpistä niin usein, mutta on tota vähän niin kun tässä siellä etsinyt sitä paikkaa, että mihin haluaisi asettua ja sitä ei ole oikein tahtonut löytyä löytyä varmuudella, että on seilannut tässä tätä Etelä-Suomen ja Pohjois-Karjalan väliä ja välillä käynyt vanhempien luona muutama kuukauden olemassa ja to toimettomana en sillä kyllä oikeastaan hetkeäkään ollut, mutta tämä nyt on ollut vähän tämmöstä että silloin opiskelut, opiskelut ajoivat tänne Joensuuhun ja ajattelin siis silloin siihen aikaan vuosia sitten, että kyllä minä tänne voisin jäädäkin ihan asumaan periaatteessa, mutta sitten oli kuitenkin koko ajan taustalla se, että jos täällä ei niin kuin nuo työkuviot ala sujumaan ja näin, niin aina voi sitten palata Etelä-Suomeen, jossa on vähän enemmän niitä maiksia olemassa. Ja nyt sitten tämä optio tulee käytettävä niin sanotusti. Mutta semmoset kuulumiset nytten tässä hikiset päivät on vielä edessä kirjaimellisesti, kun tuo Mörköhelle tai seksihelle tai käristyskupoli on saapunut myös tänne Itä-Suomeen ja lämpötila on noin 30, niin kivaa työskennellä ja pakkailla siinä ohessa, mikä on sen mukavampaa. Niin tota, ensi viikolla sitten ää, uutta päivitystä ja silloinpa ollaankin ihan eri maisemissa eri puolella Suomea. Niin, kiitokset katsomisesta ja ensi viikko. Moikka!